بی ٹی ایس کے جیمن اپنے گانے گلائے کریزیر کے ساتھ بل بورڈ ہاٹ ایک سو چارٹ میں سر فہرست مقام حاصل کرنے والے پہلے کے پاپ سولو آرٹسٹ بن گئے ہیں اس سے قبل کے پاپ سولو آرٹسٹ کا سب سے بڑا ریکارڈ سائیکٹ گینگ نام اسٹائلر کے پاس تھا جو دو ہزار بارہ میں سات ہفتوں تک دوسرے نمبر پر رہا تھا جیمن نے امریکہ کو فتح کر کے اپنی انفرادی طاقت کا ثبوت دیا ہے بل بورڈ چارٹ نہ صرف بی کے رکن کے طور پر بلکہ ایک سولو آرٹسٹ کے طور پر بھی بل بورڈ کے مطابق جیمن ہاٹ 104 میں صرف فہرست رہنے والے پہلے کوریائی سولو آرٹسٹ ہیں اور لائک کریزی بل بورڈ کی تاریخ کا چھیاسٹھواں گانا ہے جو پہلے نمبر پر ڈیبیو کر رہا ہے بل بورڈ دو کے برعکس جو بنیادی طور پر البم کی فروخت پر توجہ مرکوز کرتا ہے ہاٹ 104 درجہ بندی کا تعین کرنے کے لیے اسٹیمنگ ڈاؤن لوڈ یوٹیوب ویوز اور ریڈیو پلے کو یکجا کرتا ہے اس کامیابی کے لیے نہ صرف خیم کی حمایت کی ضرورت تھی بلکہ عام لوگوں کو بھی گلے لگانے کی ضرورت تھی چوبیس تیس مارچ کے ہفتے کے دوران ہلائی کریزی اپنے مجموعی طور پر دو پانچ چار صفر ڈاؤن لوڈ اور سی ڈی فروخت دس ملین اسٹرمس اور چھٹھ سفر صفر, صفر صفر ریڈیو ڈرامے ریکارڈ کیے اس سے قبل بی ٹی ایس چھ گانوں کے ساتھ سترہ بار ہاٹ ایک سو میں سر فہرست رہا تھا جن میں ڈائنامائٹ مکھن ڈانس کی اجازت سیویج لو, ریمکس ورزن, لائف گوز آن اور کولڈ پلی تاون میری یونیورس اے شام لام ہے بل بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ جیمن ان فنکاروں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے ہٹ ایک سو پر ایک گروپ اور سولو آرٹسٹ دونوں کے طور پر نمبر ایک حاصل کیا یہ کامیابی اور بھی مانی خیز ہے کیونکہ بل بورڈ نے اپنے چارٹ درجہ بندی کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا ہے گزشتہ سال بل بورڈ نے متعدد ڈاؤن لوڈس کے حوالے سے اپنے قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے ہر ہفتے ڈاؤن لوڈز کی تعداد کو چارٹ سے کم کر کے ایک کر دیا تھا اس تبدیلی کی وجہ یہ الزامات ہے کہ مورتی گروپ کے لوگ بڑے پیمانے پر گانے ڈاؤن لوڈ کر کے چارٹ کو مسخ کر رہے تھے امریکہ پر تنقید کی جا رہی تھی مارکیٹ کے پاپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی تاہم جیمن نے سخت معیار کے باوجود عالمی مارکیٹ میں ایک سولو آرٹسٹ کی حیثیت سے اپنی مسابقت کا اعتماد سے مظاہرہ کیا ہے لائک like کریزی میں اسی نام کی ایک فلم سے متاثر ہو کر ایک گانے کے طور پر بھی توجہ حاصل کی ہے جس میں جیمن نے حصہ لیا تھا یہ گانا صنعت پاپ سنگھ سے تعلق رکھتا ہے جو ایک ہزار نو سو ستر کی دہائی میں ابھرا تھا اور اس میں ایک طاقتور سنت سازر آواز اور جیمن کا منفرد صوتی لہجہ شامل ہے یہ گیت کسی ایسے شخص کی کہانی بیان کرتے ہیں جو اپنے خوابوں سے کھوئی ہوئی محبت کے لیے ترستا ہے چمکتی روشنیوں میں پھنس جاتا ہے خود کو کھو خو دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے خواب میں رہنا چاہتا ہے البم کی تخلیق کے بارے میں جیمن کا کہنا تھا کہ تو اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اراکین نے ایک سال قبل مجھے گانا بنانے کا مشورہ دیا جب میرے خود اعتمادی کم تھے جیسے جیسے میں نے اس پر کام کیا میری جذباتی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہوئی ایک البم کے طور پر جو میری حقیقی ذات کا سامنا کرنے کے معنی کا احاطہ کرتا ہے میں نے اپنے حقیقی جذبات اور حقیقی مجھے شامل کیا ہے جو میں نے کہیں اور نہیں دکھایا بی ٹی ایس کے ممبران اس سے پہلے وبائی مرض کے دوران بے بسی کے اپنے احساسات کا اظہار کر چکے ہیں جیمن نے اس وقت سے اپنے جذبات کو اپنے گیت اور موسیقی میں بھی شامل کیا اور سامین نے مہربانی سے جواب دیا ہے جیمن کی سٹار پاور اور خلوص بل بورڈ ہاٹ ایک سو میں سر فہرست ہونے والے پہلے کے پاپ سولو آرٹسٹ بننے کے قابل قدم نتائج میں ظاہر ہوا ہے